موبايلك في اي وقت ممكن تلاقيه بيستعبط شويتين فتحس انه اتفيرس، فخلينا نقول ازاي تعرف ان موبايلك اتفيرس وازاي تحل المشكله دي؟ <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والاخبار عامليني؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وتمام. موبايلك ممكن تلاقيه في اي وقت كده بيهزر هزار سخيف ما بين انه يتقل او يلاج او يرستر ما تبقاش عارف ليه بسه عفريت ده بقى ولا اتجن ولا باظ ولا حكايته ايه فخلينا نقول ان في علامات ودلايل كده بتعرف منها اذا كان الموبايل ده يعني تعمله زار ولا تشغله قران ولا فيروس ولا باظ ولا حصل فيه ايه بالظبط وتعمل معاه ايه بس قبل ما نبدا روح اتفرج على الحلقه اللي هيظلك اقترحها فوق هنا وهنسيبها تحت في الديسكربشن بوكس ودي اتكلمنا فيها عن الموبايلات والتحديثات سواء الموبايلات اللي مش بيوصل لها تحديثات اصلا او الموبايلات اللي بعد ما يوصل لها تحديث بيحصل فيها مشكله بحيث لو الموضوع عندك له علاقه بالتحديثات مثلا او وصل لك التحديث والمشكله دي ظهرت تمشي على الحلول اللي قلناها هناك ولو انت ما وصلكش تحديثات فكمل معايا هنا على طول مش لازم تروح تتفرج هنا خالص اول واهم الاسباب اللي سهل تعرف منها واللي محدش هيعرف منها غيرك هو فتح الروابط ودول مرشحين في كل حتة على الانترنت يعني فيسبوك واتساب انستجرام سناب شات تويتر اي مكان ودول بيكونوا عباره عن روابط كده بتتبعت لك من غير لائحة بمسابقات بقى او بغيره حاجات مريبه كده بتتبعت مره واحده ممكن تكون بتتبعت من صاحبك اللي عمره ما يبعت لك حاجه بالطريقه اللي مكتوبه بيها دي بتكون حاجات فعلا مريبه فلو انت فتحت حاجه منهم سواء او بغير وفجاه موبايلك بدا يسخف معك فكده ممكن يكون حصل في حاجه وفي حلقه كنا اتكلمنا فيها زمان قوي عن طرق معرفه لو الروابط فيها مشاكل هيظهر لك برده اقتراح الحلقه فوق هنا وهنسيبه تحت في الديسكربشن بوكس بحيث تروح تتفرج عليها وتشوف الروابط اللي تقدر تستخدمها او الطرق اللي تقدر تعرف منها لو في رابط في اي مشكله وما تركزش هناك على التقديم خالص ركز على المحتوى لو الموضوع متعلق بشغل مثلا لو بيتبعت لك روابط فيها نماذج تعمل زيها لو حد بيرفع اي مثلا شغل او اي نموذج على اي موقع لك الرابط فانت اكيد لازم تحتاج انك تعمل تشيك على الرابط ده قبل ما تفتحه، وخلينا برضه نبص لنص الكوبايه المليان ان لو الموضوع مسابقه فعلا فهو تطلع بمصلحه، ولو الموضوع طلع عباره عن فيروس او رابط متهكر او حاجه زي كده، تلف وترجع تاني ومش هتخسر اي حاجه، نرجع لموضوعنا الاساسي ازاي تعرف ان موبايلك فيروس وازاي تحل المشكله دي؟ اول حاجه هي الاعلانات المنبثقه، ودي اللي هي الاعلانات اللي بتظهر مره واحده قدامك كده، وفي منها نوعين، الاعلانات الخاصه بالموبايل او الخاصه بنظام التشغيل زي ما بيحصل مع انفين ودي تقدر تقفلها من الاعدادات وبتختلف الاعدادات بتاعتها حسب كل موبايل او حسب كل موديل بينما في النوع الثاني اللي احنا نقصده بقى من الكلام بتاعنا النهارده وهو الاعلانات اللي من خلال المتصفح اللي هي الادوير او البرمجيات الضاره ودي تقدر تقفلها من شويه خطوات سهله وبسيطه انك بتدخل على المتصفح نفسه وبعد كده بتدوس على الثلاث نقط اللي موجودين فوق وبعدين بتختار الاعدادات او السيتنجز وبعدين في عندك السايت سيتنجز او اعدادات الموقع بيكون في جواها اختيارين واحد منهم اللي هو البوب ابس اند اللي هو النوافذ المنبثقه واعاده التوجيه مثلا وفي واحد تاني اسمه الادز او الاعلانات ودول بتدخل عليهم وتتاكد انك قافلهم ولو هم مقفولين بتفتحهم وتقفلهم مره تانيه وفي خطوه تعملها علشان تعمل بس زياده تاكيد وهي انك بتدخل على الاعدادات وبعدين التطبيقات وبعدين تدخل على تطبيق جوجل كروم وتعمل مسح لذاكره التخزين المؤقته او الكلير كاش بحيث انه بيمسح لك اي ذاكره تخزين متعلقه باي حاجه انت دخلت عليها بما في ذلك الروابط اللي ممكن تكون كانت فيها الفيروس. وفي خطوه زياده ضفها جوجل كروم اسمها السيفتي تشيك او الفحص الامني مثلا ودي بيعمل فحص جوجل كروم نفسه عن شويه حاجات من الحاجات اللي موجوده جواه بس واحده منهم بتكون السيف براوزنج او التصفح الامن. فدي ممكن يعمل بحث كده أو فحص سريع بحيث لو الموبايل فيه مشكلة في تصفح أو لو التطبيق مثلاً عامل مشكلة مع أي فيروس دخل عليه أو حاجة زي كده هو بيعمل له فحص ويقولك النتيجة بتاعته. <تصفيق> تاني حاجة السخيفة اللي بتوصلك بالخاص. ودي بتبقى رخمه جدا خصوصا لو انت عامل مثلا باقه وبتشحن كل وقت محدد فتيجي تشحن فتلاقي جزء من رصيد الخصم ودي بتكون نتيجه انك ضغطت على اي رابط او لو انت على موقع معين والموقع ده فيه اعلانات بس من النوع الرخم اللي هو بيفتح لك روابط جانبيه فتلاقي في الرابط ده ظهر لك يقول لك مبروك كسبت او دخل رقمك علشان تتابع مش عارف ايه او تعمل مش عارف ايه فانت تروح مدخل رقمك بحسن نيه هوب انت كده اشتركت في واحده من ملايين الخدمات الخاصه بالالعاب الاونلاين حتى خدمه العملاء نفسه ما يعرفش هو ايه اللي انت اشتركت فيه ومن بعدها تبدأ تجيلك رسائل سخيفه جدا بانه تم خصم رصيد ولانيا لانه ما يجيلكش رسائل اصلا تلاقي الرصيد عمال بيخلص لوحده بس محلوله برضو انك بتطلب الكود اللي وفره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي هو نجمه 155 شباك وده كنا اتكلمنا برضو عنه في فيديو لكن باختصار كده انك هتطلب الكود ده علشان يقولك لو انت مشترك في اي خدمات ويقول لك ازاي تلغيها او يارض عليك لكن هو يلغيها لك على طول بحيث انك بتطلب الكود ده وتلغي اي خدمات انت اشتركت فيها بالغلط وتريح نفسك من حوار خصم الرصيد ده خالص ثالث حاجه استهلاك البطاريه غريبه شويه بس نقدر نقول انه في تطبيقات غريبه ممكن تتثبت على الموبايل من غير ما تاخد بالك ومحدش يستبعد حاجه زي كده بعد الحوار اللي حصل بتاع شركه وكنا اتكلمنا عنه برده في فيديو هيسلك اقتراحه فوق هنا وهنسيبه تحت في بوكس علشان لو طبيعي عندك الله يكرمك تمسحه وتستخدم البديل لحد ما نطمن ونتأكد ان المشكله بتاعته اتحلت فتلاقي في سحب قريب كده البطاريه بشكل موري بشكل مش طبيعي، اللي هو البطاريه عماله تتشفط بشكل زياده عن الطبيعي اللي انت متعود عليه، وده بالاضافه طبعا اللي احنا قلنا عليه قبل كده يعني دي نقدر نقول ان هي حاجه مش واضحه قوي لكنها بتتضاف للحاجات اللي قبلها اللي بتكون واضحه جدا، وفي الحاله دي نقدر نقول ان تطبيق البطاريه اللي على الموبايل هيساعدك تعرف استهلاك الموبايل او استهلاك البطاريه بيروح فين، بحيث لو في حاجه فعلا موجوده هيبقى ظاهره قدامك، وكمان اوبشن الفحص اللي بيكون موجود في الموبايل بيكون من امن وافضل واسرع الاوبشنز اللي موجوده من غير ما تحمل تطبيق خارجي. بحيث انك تقدر تعمل فحص الموبايل وتتأكد هل في مشكلة في البطارية وفي مشكلة في الفيروسات مثلا ولا لا رابع حاجة ولنتيجة لتالت حاجة وهي انك تلاقي تطبيقات غريبة موجودة على الموبايل ما تعرفش عنها حاجة ممكن وارد طبعا زي ما قولنا موعد موضوع شرقة من استبعدش حاجة زي كده احنا بنتكلم في فيروسات منهاش كبير المهم انك بتلاقي تطبيقات غريبة كده ظهرت على الموبايل ما تعرفش عنها حاجة والتطبيقات دي توصل لمرحلة عالية من السخافة ان تكون بتشتغل في الخلفيه فلو لقيت تطبيق انت ما ثبتوش امسحه على طول وكده للاسف ممكن يكون فعلا في فيروس وصل الموبايل. ولو لقيت تطبيق انت مش فاكر انت ثبته ولا ما ثبتوش الزهايمر بقى والذاكره بعافيه وكده امسح برده زياده التاكيد وتابع باقي العلامات اللي قلنا عليها بحيث لو بدات تظهر حاجه منهم يبقى كده للاسف ممكن ما تكونش انت اللي ثبتت التطبيق ده وكده ممكن يكون الموبايل وصل فيروس خامس حاجه او اعاده التشغيل دي مستبعده اكتر بس بندرس كل الاحتمالات بقى المهم انك بتلاقي الموبايل بيرستر لوحده. وده نتيجة لانه متحمل عليه زيادة او انه متفيروس فلو انت مثلا محمل تطبيقات كتيرة وانت معترف ان الموبايل بتاعك شايل طاقته او لو عندك مشكله في المساحه ان مثلا موبايلك 64 جيجا وتلاقي بيقول لك المساحه الفاضيه 200 ميجا فبديه ان الموبايل يبقى تقيل ويرخم معاك او لو بعد تحديث زي ما قلنا في اول الحلقه فدي كلها يعني اسباب وارد ان الموبايل بسببها انه يراستر اما بقى لو ما فيش اي حاجه من الحاجات اللي فاتت دي وانت اتاكدت وراجعت الموبايل وبرده في بيراستر يبقى كده بصراحه ملهاش مبرر ولا عذر وكده الموبايل للاسف فيه وساعتها عليك وعلى ضبط المصنع عدل واخيرا بقى لو في حاله او اكثر من سبق ذكره على الموبايل والشك خلاص جاب آخر وعايز بس في ملفات كتير على الموبايل درجة انك تقول الفيروس اسهل يا عم لسه هنقل ده كله تقدر تتاكد من خلال وضع السيف مود او الوضع الامن في الموبايل وده وضع نقدر نقول انك بتشغل بيه الموبايل من غير التطبيقات اللي انت محملها بيشتغل بالتطبيقات الاساسيه بس بحيث لو لقيت الموبايل ما فيهوش حاجه يبقى كده الموبايل اتفيروس بس والموضوع بسيط لو لقيت الموبايل برضو لسه فيه مشكله يبقى كده الموبايل محتاج يروح الصيانه او محتاج يروح للمحل مثلا بحيث انه يراجع لك على الموبايل لو في اي مشكله والوضع الامين ده بتفتحه من انك تقفل الموبايل خالص وتدوس على زرار الباور واللي يعلي الصوت ضغطه طويله بيفتح معاك الموبايل بتختار السيف مود السيف مود وتقريبا الوضع ده ما بيظهرش معاك باللغه العربيه، بس لو ظهر بيبقى اسمه برضو الوضع الامن. بعد ما تفتحه وتتاكد سواء في الحاله دي او في الحاله دي وتعرف هتعمل ايه، علشان تخرج منه بتدوس على زرار باور تقفل الموبايل، وبعدين تدوس على زرار الباور تفتحه عادي فبيفتح معاك في الوضع العادي اللي انت متعود عليه. والنصيحه الاخيره اللي هنختم بيها هو استمرار نقل بياناتك الشخصيه والمهمه من على الموبايل لاي وسيله ثانيه، سواء فلاش بقى او لابتوب او على الاقل من خلال خدمات التخزين على الانترنت المختلفه زي مثلا جوجل درايف او زي المساحه الخاصه بيك على السيرفر بتاع الشركه اللي هو المساحه الخاصه بحسابك بحيث ان لو الموضوع لا الله وصل لمرحله انك تعمل ده مصنع فانت تكون ناقل البيانات بتاعتك علشان ما تكسلش او تقول فعلا الفيروس اساسا انا لسه هنقل ده كله وهو برضو علشان تتاكد ان بياناتك منقول علشان لو الموضوع وصل لمرحله ان الموبايل مثلا لقدر الله يقفل منك خالص لو الموضوع كبير قوي فوقتها تكون بياناتك منقوله في مكان تاني علشان ما تضيعش منك او علشان لو البيانات متعلقه بشغل الشغل بتاعك ما يقفش. والنصيحه التانيه انك ما تفتحش اي روابط خالص مهما كانت، يعني اه نعم في حلقه اتكلمنا فيها عن طرق معرفه الروابط، بس برضه علشان تريح نفسك من الصداع ده الحدايه اكيد مش هتحدف كتاكيت وفجاه مش هتلاقي نفسك داخل في اي سحب على عربيه مثلا ولا على كمبيوتر ولا على موبايل ايفون من غير لايحم ولا دستور. فانت تريح نفسك وما تدخلش على اي روابط خالص علشان تضمن ان موبايلك دايما في امان بعيدة عن اي فيروسات وبكده تكون خلصة الحلقة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وهيكون جنبها جرس ممكن تفعله علشان تتابع باستمرار اول باول نلقاكم على خير